يا بدأ, نعم. بدا خلاص اه ان شاء الله قول لي تمام بدا بسم الله الرحمن الرحيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفتحين انا الكابتن سيد داوود ابن مدينه مشتول السوق محافظه الشرقيه ابن جمهوريه مصر العربيه دائما نؤكد ان الله هداني سبحانه وتعالى الى علاج لجميع الامراض الجلديه والمعدية الجديد مرتبة جلديه كانت بتتعالج من بالدهان، أنا بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا اداني علاج لجميع الأمراض الجلدية والمعدية يعني بقتل البكتيريا المسببة لها في الدم بأجسام مضادة والصخر اللي أنا بنفسجته، ولقيت حدث الكورونا وعفت حاجة اسمها حاجة اسمها مشاوير بتاع بتاعتها أكثر من اللفاف المشكوك. وإن شاء الله بإذن الله بعد ما قالوا رئيس الجمهورية في تواصل من اليوم وفدياش معايا هنعمل أكبر منتجع لعلاج الأمراض الجلدية ومعديه قد تبتل وسببها لها من داخل الدم في مصر عشان نجيب فلوس تسدد دي في مصر لان في نص مليار مريض امراض جلديه مالهاش علاج ما يعرفش علاجها بفضل الله غير الحلاوه به اكبر تاجر علم في العالم. ان شاء الله باذن الله هنسدد دي مصر. مصر مش هتبقى مديونه لان الناس هتيجي تتعالج هنا في مصر ويصرفوا ويروقوا نفسهم عشان يشتغلوا في يشتغل مصر حتى ايه؟ هتبقى اكبر بلد في العالم. ان شاء الله باذن الله جميع الافراد الجديه والرؤيه والمنام. ودائما وزي ما بقول دائما وابدا ان احنا في ظهر رئيس الجمهوريه وان شاء الله باذن الله العلم اللي ربنا اداه لي ده ما حدش يعرفه اناني ومحافظ عليه عشان من كده الفكريه. رحت امبارح عند حلوان العبد قلت اكل شوكولاته ولا اي حاجه فدخلت الراجل بيقول الكمامه قلت له ما حدش هيقلعكم الكمامه انا العبد لله بالتلاته اللي هيقلعكم الكمامه. هل انت بتحلف بالطلاق ده؟ قلت له انا ولا انا ما بشتكش في ده ربنا هو اجمل في الدنيا. بس انا ما عنديش اغلى من مراتي بعد الدين والنبي وسياده الرئيس عبد السيسي احمد عيالي ومراتي كل دول. والله ده الوقت ان شاء الله يا ربنا ادانا علم نافع بفضل الله سبحانه وتعالى ثم علم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اثني على رب العالمين سبحانه وتعالى سبحانك اللهم يا ربنا انت الاحد ولقد علمت بانك الفرد الصادق. لا انت مولود ولست بوالده. كم ولا لك في الورى كفوا احد، وحثني على الرسول الاعظم والنبي الاوحد واختم حتى لا اطيل على حضراتكم، فهو الذي تم معناه وصورته، ثم اصطفاه حبيبا طيب النسب، منزه عن شريك في محاسنه، اعرفوا قيمه النبي يا اللي انتوا عايشين ونايمين على اسماء قدكم، والنبي حاجه عظيم وكيف يدرك في الدنيا حقيقته. قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه انه بشر وانه خير خلق الله كلهم وكل ايه اتى الرسل الكرام بها فانما اتصلت من نوره كل التحيه لاهل غزه واهلاف فلسطين ان شاء الله مش مع وعربت مصر هي وكل التحيه للشعب المصري رئيس مصر المقرر على السيسي ان شاء الله باذن الله هسددها كريم مصر وهسلل لها نظيفه انت بامر الله اللي هيبص لها هتزيد وتوش النار وانا ما قلتش انا كلشي اللي في رجلي يديني فرصه خمس دقايق انا السرت دماغه وكلشي اللي في رجلي يبصوا لما نجيلي فيله الثالثه ولا مش عارف عضله لما جيت فيله الثالثه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته اقفل يا